הרב ישר? מאוד צליגה. מן היום נהיה ככה. לבחות, נהיה ישירה, ולכותל, היום הייתה תמיד קטנה. אני לא כל קטנה, זה נמק ובחדה בסופו זו דבר, אני צריך לחרוף את הרגל, לקראת סוף אבל זה היה ממס גדולי שלו, הוא היה, נכוונש ימושלם, הוא עוקד, וכנראה, והגיעו את הכותל. הוא היה כל כך, הוא אמר עייף קצת, הוא ינוח ואחר כך הוא ידבר לציבור, ככה הוא אמר הציבור. ארציון אמר, עייף? אין מילה כזה, דבר, דבר, דבר, דבר, דבר, דבר. התחיל לדבר.